سلوت للشعب فاصل ناصر من السعودية اليوم راجعين لكم بفيديو يتعلق بالراب الامريكي والاحداث اللي حصلت مؤخرا وبمناسبه 50 سنه على تاسيس الهيب هوب، ايش اللي حصل في الاشهر الاخيره من سنه 2023؟ بيلبورد قررت تنزل قائمه افضل 50 رابر برايهم، وهذه القائمه طبعا احدثت ضجه في عالم الهيب هوب كما هي العاده وكما هو المعتاد. انتم عارفين اصلا الرابرز كله من الرجلسية كل واحد يشوف نفسه أحسن واحد في العالم فكس. اللي ما يعرف من هي بالبورد هي نفسها اللي تنزل أشهر مئة أغنية وأشهر مئتين أغنية بشكل أسبوعي وبشكل مستمر مجلة قارب عمرها للمئة 129 سنة ولهم فترة طويلة في مجال الميوزك والانترتينمنت بشكل عام أولا هم حددوا المعايير هذه اللي نوعا ما نقضوها لكن خلينا نخش في المعايير اللي حطوها في هذه القائمة أولا الأعمال والإنجازات. البومات. سنجلز مبيعات ستريمز جولد الخ ثاني عامل التاثير الثقافي او التاثير بشكل عام على الهيب هوب في الواقع ثم بالتاكيد الاستمراريه على مدار السنين وبطبيعة الحال الكتابه والفلو ما حخش في ال 50 اسم عشان لا اطول الفيديو فقلت خليني اعلق تعليقاتي على افضل 15 اسم هم اختاروها بهذه المعايير وال 50 بعدين حاحط لكم اللسته رقم 15 حاطين جاي كول طبعا جاي كول واحد من الرابرز المفضلين بالنسبه لي بالتاكيد ممكن نوعا ما حسب ساحه الراب الامريكيه اللي عمره طويل 50 سنه زي ما ذكرنا يعتبر نوعا ما شويه مبكر انه تحط جاي كول في رقم 15 16 مع انه بصراحه من الجيل ذا هو وكندريك لمار شيء استثنائي ممكن ما حصل قبل كذا في عالم الهيب او لهم ميزه، وميزتهم اكيد يتفوقوا فيها على جيلهم كامل بدون اي منازع. جاي كول بلاتنم البومز الاسطوريه بدون اي فيتشرز، معروف القصه من ناحيه الليركس، من ناحيه الفلوات، من ناحيه الامباكت والتاثير، شخص واعي رابر جامد بمعنى الكلمه، تشوفوه في الرقم 15 او لا، ما ادري انا بالنسبه لي اشوف ممكن لكن شوية تك مبكر لكنها كذا ولا كذا مسألة وقت انه يخش في القائمة. رقم 14 حاطين ال ال كول cool جي، اكيد معروف، المؤسس والمخترع لكلمة The Goat او بشكل اصح الشخص اللي شهر كلمة جوت، اول سوبر ستار وصل مواصيل pop rob pop وصل لباب راب او باب بشكل عام وصل للمين في عالم الهيب هوب، واللي يملك الشخصية والكاريزما الكاملة اللي اعطته هذا الظهور في عالم الهيب هوب. رقم 13 راك Him. اكيد طبعا راكيم بما انه الشخص اللي كان مصدر الهام لرابرز كثير رابرز التسعينات بالذات كلهم يعني اغلبهم يرجعوا لراكيم داري كين كيرس وان كول جي راب وكم اسم من حقبة الثمانينات الادم اللي اعطاك المالتي سلبل رامز اللي طور نوعية القوافي وجودتها وما صار بس اوه وزن قافية ولا خلاص تنهي القافية بنفس بنفس الطريقة وشكل بسيط ومبسط زي دكتور لأ، القوافي صارت قوافي داخليه مالتي سيلبل رامز الرابر اللي عمره ما سب في حياته، مع انه من الثمانينات ورابر اجريسيف رابر عنده كل شيء جامد من ناحيه الليركس والفلو سموث يعطيك فلو بصوته العادي، رائك تشيل. رقم 12 حاطين اندري 3000 اندري 3 ستاكس من كاست ما اقدر اقول لا هنا ما في اي اعتراض بصراحه، انا برايي الشخصي انه التوب 10 اساسا ممكن يدخل فيها 20 اسم لانه بعض الاسماء كيف تقدر تقول كل واحد فيهم يتميز عن الثاني بشيء وما تقدر تقول فلان أعلى من علان ممكن تحطهم في نفس الليبل والقوائم دي في النهاية سبجكتيف تعتبر آراء كل واحد يصنع معايير وتتغير من معيار لمعيار وإذا حطيت كل المعايير برضو لازم يكون في إحصائية معينة عشان تحدد لك من أفضل رابرز 3000 إمباكت كبير خلي للساوث أو للجنوب صوت وأول رابرز هو big بوي كيد اوتكاست يعني شهر الساوث بشكل كبير اللقطه الشهيرة له في حفل السورس award لما قال ساوث كات something وقتها لما كانت الانظار كلها مركزه على نيويورك وكاليفورنيا ايست كوست ويست كوست فاندري عنده فلو لا يضاهى لا يمكن لاي رابر ان يشبهه في طريقته لي شيء خارق شيء خارق يعني يمكن لو سويت هذيك الرايم سكيمز وتشابه الكلمات والقوافي الداخليه حوريكم شيء ما قد اندري 3000 بس بس رقم 11 حاطين كانيي ويست وهذه العمر غريبة فعلا، لأنه ليش تحط كاني ويست في قائمة رابرز؟ وهو شخص ناس كثير كتبوا له، وهذه إكس في عالم الراب، بيلبورد طبعا ما تهتم لأنها إندستري تعتبر، في الميوزك بشكل عام ما هم متخصصين في الهيب هوب، حوريكم رأيي آيس كيوب عن القائمة ذي، شوف بيلبورد إن هيب so opinion don't matter ارجع لكانيا السريع كان يعتبر باختصار من افضل ثلاثة برودوسرز في التاريخ ما فيها اي نقاش برودوسرز منتجين لكن اني احطه في قائمه الرابرز نو واي عنده كونسبتس ومفاهيم خياليه ففعلا كبرودوسر سواء executive producer او انه صانع السامبلز والبيتات والالحان لا مثيل لها اكيد أثير في عالم الهيب هاب اكيد كاني لازم يكون في التوب 10 حتى لأنه قبل كان شيء وبعد كان شيء لكن كرابر نب رقم عشرة حبوا يحطوا مرأة أكيد نيكي ميناج صراحة يعني أفضل في مين رابر في التاريخ ما في أي نقاش من ناحية الفلوات الليركس عندها مستوى خيالي كانت مستمرة من يوم ما طلعت هيت وراء هيت نجاح في المينستريم ونجاح في الأندر نجاح في كله من ناحية إنها دمرت رابر كبار في وسط أغانيهم نيكي ميناج ما هي شي هيين ما أدري إذا نفس الكلام اللي قلته عن جاي كول ممكن نيكي لأنها من نفس الجيل تقريبا وما ادري اذا الوقت يشفع انها تكون في قائمه التوب 10 رقم تسعة حاطين سنوب دوغ والعمري هذه غريبه زي ما تكلمنا عن كانيه ما هو نفس الشيء طبعا سنوب بدا ككاتب هو يكتب ويسوي فري ستايلات من عقله اكيد لكنه في بعض الاحيان وفي بعض الاغاني استخدم كتاب في فيرسات كامله كتبت له في هوكات كامله كتبت له فهذه محض نقاش ما هو بنفس ما تكلمنا عن كانيه لانه كانيه فعلا كان دائما ابدا وفي اغلب اوقاته يستخدم كتاب، لكن لسه ما زلت ما اعتقد انه يستاهل يكون من التوب 10 مع انه عنده استمراريه كبيره ينزل اشياء ما في شيء ضرب زي دوج ستايل بصراحه والبومه الاول وشغله مع دكتور ذا كرونيك كان شيء جبار لا مثيل له، وبعد البومات لين دحين قرب يوصل 20 البوم، هو شيء فعلا جبار، سنوب يقولوا عنه انه اشهر رابر في العالم، طبعا هم ماخذين معيار الانستغرام فولورز وزي كذا بس اذا اخذتها بال معيار الانستغرام فولوورز فسنوب الاكثر شهره مو بسبب الراب لانه موجود في كل شيء تفك التلفزيون الان حيطلع لك سنوب دوك طلع لك فيه اغاني راب هنديه في اغاني عربيه اسبانيه في اي مكان في اعلانات موجود كورن فليكس 600000 منتج عليه اسم سنوب دوك فشهرته بسبب انه شامل شامل شامل لكن اذا تكلمنا راب فمن تقريبا هو الرابر الاكثر شهره بالنسبه لي سواء استخدم كتاب او ما استخدم كتاب وهو فعلا استخدم كتاب اكيد في بعض التراكات عشان نكون جدي مو في كل التراكات سنوب لا يستحق انه يكون في قائمه التوب 10 او التوب 20 حتى رقم ثمانية حطه دريك نفس الكلام اللي قلنا عن سنوب بالضبط ينطبق على دريك من ناحيه انه في بعض الاغاني اللي استخدم فيها كتاب وهو ما تفرق عنده لانه في النهايه بيصنع دريك ما حد يختلف إنه مصنع هتات، أكثر واحد صنع هتات من جيل 2010، أكثر من كندريك وجي كول، هذا نتكلم مبيعات هتات، أرقام دريك لا تضاهى في جيله، أما في عالم الهيب هاب أنه يكون في التاب 10 صعبة، وهذا القوام بشكل عام أنتم عارفين ما حد حيتفق عليها، ما حد أبداً حيتفق عليها، لكن حرجع مرة ثانية، صح الكتابة تنطبق هو في نفس الكاتيجوري مع سنوب، ما هو رابر دائماً استخدم كتّاب، لا بالعكس كتابته جامدة وفلواته جامدة، لكن في بعض التراكات يستخدم كتاب هذا واحد اثنين نفس اللي ينطبق على نيكي وينطبق على جي كول دريك يعتبر من 2008-2019 شهذه شهرته أو بداياته بشكل عام فما أعتقد أنه يستحق يكون في التوب 10 وهنا أعتقد أنه مسألة مصالح بالبورد مع دريك دايما موجود في الانتريز دايما موجود في أفضل أغنية أو أشهر أغنية بشكل صح فعشان كذا لكنه لا ما يستحق يكون توب 10 رابرز في التاريخ، يستحق يكون توب 10 رابرز من جيله. رقم سبعه للوين ويزي، هنا انا ما عندي اي مشاكل طبعا للوين حاجه جباره في عالم الهيب هوب يمكن اكثر رابر يعتبر متنوع، طلع احفاد، طلع كميه رابرز خياليه، تأثير حقه على ساحه الراب شيء جبار، طلع لك رابرز اللي يقلدوا لل للبيبي لل بعضهم رابرز مره ليريكال جبارين وبعضهم رابرز تعبان منبر رابرز لانه للوين يتنوع من هذه الناحيه ومن هذه الناحيه، الادمي يعشق الميوزك ويقدر يعطيك ذا جو وذا الجو لكن لما ينزل بجو البارات والورد بلاي اللي عنده شيء جبار، يعني في فرق او في مقارنه بينه وبين إم من ناحيه اوكي الورد بلاي حق للوين واضح، تقدر تقفطه من اول مره اوه شفت ايش سوى، شفت اللعبه اللي سواها، شفت كيف ربط الجمله مع ذي، امينيم برضو عنده الورد بلاي جبار وخارق للعاده لكن صعب تلقطه احيانا تحتاج تعيد الاغنيه مره مرتين ثلاثة أربعة تكنيكال بزيادة على اللزوم للوين يعطيك التكنيكال بس بشكل تفهمه فما في خلاف على للوين انه يكون في التاب وممكن حتى أقرب من رقم سبعة رقم ستة حطوا نوتو يس بي آ جي بيجي يا رجل يا رجل بيجي بيجي بيجي أكيد طبعا يعني ما شوفت رابر سيرته كانت نوعا ما قصيرة لكن بالإمباكت والتأثير الخيالي ذا مصنع الفلوات سيد الفلوات شيء جبار على المايك من ناحية تا باغي قلتها كان سابق لعصره البورد بلاي بالجنان اللي كان يسوي شغل هاردكور تبغى مثال للرابر الهاردكور اعطيني بيجي زي اغنيه كيك ان دور فيكتوري الفيرسات اللي فيها يا الله كتابيا ومن ناحيه الفلوات ما في أي نقاش، ما في أي نقاش. وأنا أشوفه أساسا من التوب 5، مع إنه نزل بس ألبومين وهو حي وفي فيرسات جات بعد ما مات، لكن رغم مسيرته القصيرة زي ما قلت اللي أعطاه في ذي المسيرة شيء خرافي، الألبومين كلاسيكية. نايت تو بيرفورم لايك مايك هيني ون تايسون جوردان جاكسون أكشن باك جون ريديكلوس. رقم خمسة البورد حاطين إمين إم في رقم خمسة اكثر رابر ابتكاري ويمكن اكثر رابر تقنيه ومهارات وجاب اسلوب جدا مختلف لما طلع من بداياته اعطاك شيء مختلف عن كل اللي موجود في الساحه واعتبره الرابر اللي نقل الهيب هوب لمستوى ثاني ولبعد اخر وصار الهيب هوب عالمي عالمي جدا. اذا تكلمت على المبيعات اكثر رابر مبيعات امينيم اذا تكلمت على الليركس خارق للعاده وورد بلاي جبار بونش لاينز رايم سكيمز ملتي سلبل رايمز ابداع وابتكار يعطق قصه ستان ستان احد يقدر يقول شيء قصه ابتكاريه خياليه الثلاثه شخصيات الاصوات اللي موجوده والادلبس المجنونه اللي في الاغاني تاثير كبير على الساحه الرابز اللي تاثروا بامينيم زي كندريك زي جي كول زي لوجيك رابرز يعني واو ما بتكلم على الفناطق اللي حقين يوتيوب ومدريه بس فعلا الامباكت حقه كان مرة كبير بيلبورد تحطوه في التاب فايف او رقم خمسة انا بالنسبة لي اعلى من كذا رقم اربعة في قائمة البيلبورد تو باك شاكور شخصية الثورية الشخصية العظيمة، الشخصية اللي ما فيها خوف فعلاً يعني ناس كثير في العالم حب توباك بسبب هذا الجنان اللي فيه ومحاربتة الدائمة خيالي مع إنه مسيرته برضه ما كانت طويلة رابر جبار أكيد من ناحية الكتابة ما يصل لمستوى مثلاً بيجي إم إم وهذه الأسماء لكن كتابة الأغاني خرافة في فرق في الكتابة في الكتابة المهارية واللي فيها يعني زي ما قلت إمين إم إم وبيجي فيها مهارة مهارات خياليه ومختم الراب بشكل كامل هذا ليفل ثاني، توباك تكلم عن المهارات في الكتابه، صنع الاغاني وبناء المفاهيم، اعطاك اغنيه عن الام صارت الناس كلها تقلده، اعطاك اغنيه عن الحريم والنساء، اعطاك اغنيه عن التغيير في امريكا سي تشينجز معروفه اكيد، واغاني مؤثره من اكثر الشخصيات المؤثره في عالم الهيب هوب، رقم ثلاثه ناس اعتبره افضل راوي قصص في تاريخ الهيب هوب، بدون اي نقاش. كلم ستوري تيلن ناز رقم واحد، وبرضه من ناحيه الابداع والابتكار سابق العصر الاغنيه اللي سواها بالمقلوب ريوايند بدا من النهايه، الاغنيه اللي تكلم فيها من منظور سلاحي، تكلم كانه سلاح، اجيف يو باور، من افضل الديبيو البومز في التاريخ، دخل على الراب لا مثيل لها، ومستمر الى الان استمراريه جباره ما عليها اي نقاش، اربع البومات خرافيه في اخر ثلاث سنوات وجايك زياده <تصفيق> ما يوقف، فوق ال 14 البوم فيرسات هارد كور فيرسات جامده ما يغلط بتاتا، حتى وزي ما قلت اللي يتميز به انه الرابر المثقف المتعلم والرابر صاحب الستوري تيلن الافضل. رقم اثنين مفاجاه حطوها بالبورد، هذه حركات المجلات، يحطولكش واحد يضحوه ويصير فيه رده فعل عكسيه، بالنسبه لهم هم كذا لفتوا الانتباه، فحطوا كندريك لامار في رقم اثنين، مع انه كندريك لامار زي ما قلت افضل رابر في جيله والابداع والابتكار، الورد بلاي، عنده كل شيء تقريبا من ناحيه الراب، عنده الالبومات الكلاسيكيه مع انه ما نزل الا خمس البومات، لكن عنده عنده مفاهيم، عنده الفيجوالز مهمه، الظهور اللايف شيء خرافي ما في اي نقاش عن كندري كلامارك، لكن هل يستحق يكون في قائمه التوب 10؟ ممكن، لكن مو رقم اثنين، مو قبل بيجي، مو قبل ناز، كيف انت قبل ناز، مو قبل توباك، مو قبل امينيم نجي الان لرقم واحد محبوب او معشوق الساحة الامريكية جي زي جي هوفا اكيد انه امباكت خيالي يعني الضجة اللي صارت بشكل عام على القائمة ما لمست جي زي الكل تقريبا او ناس كثير قالوا اه اوكي جي زي رقم واحد عادي يعني ما ما ما نستغرب Is they put Jay -Z first? بالنسبة لي مو رقم واحد لكنه في التوب فايف وعادي لو قلت انه جاي زي لانه جاي زي 17 البوم 14 منه البوم سولو والباقي تعاونات مسيرة خرافية من البداية البوم Reasonable Doubt ما يوقف عندي إلى الآن شغال دائما كل يوم لازم اشغل الألبوم ذا ناس يعتبروا The Blueprint أفضل البوم لجاي زي أو ناس تشوف ذا بلاك البوم بالنسبة لي Reasonable داوت شيء مجنون جدا فكرة انه الرابر يطلع كل شيء من راسه بدون ما يكتب ولا كلمة ما في اي كتابه كل شيء يخرج من راسه يعطيك من ناحية الليركس الفلوات الغير متوقع جايزي ما تتوقع احيانا تحسه رايك تقول اوكي ايش الفلو ذا ايش حيسوي فين حيوقف ما تعرف فرغم اني ما اتفق مع رقم واحد بس شيء طبيعي واتوقع واساسا في امريكا يقدس جايزي بشكل ما حد يتخيله بصراحة ومو بس عشان التقديس ده لا جايزي من هذه الاسماء اللي يستاهل يكون يعني أوكي. لو قلت أم رابر في التاريخ ام ام لو قلت توباك توباك لو قلت بيجي بيجي ناز ناز هذه الأسماء أعتقد أغلب الناس اللي في الراب مهما كان تفقين على خمسة أسماء وهي ام ام جي زينه سوبر تختلف القوائم وتختلف المعايير لكن هذه التوب 5 الاقرب للناس طيب الان انا حشارك بعض ردود افعال الناس اللي فصلت والرابرز اللي فصلوا مع انه المفروض ما تاثر عليك صح احنا بنتكلم على الفيديو اليوم لكن بالنهاية القائمه جارو الفصل وقال باختصار انه ما في 50 رابر يعتبر افضل منه يعني باختصار قصده بالضبط انه ممكن يكون هو الرقم خمسين بس ما في 50 رابر فعليا افضل منه تاريخيا طبعا تعرفوا جارو الفترة فترة نهاية التسعينات على بداية الألفية كان مصنع هتات، مع انه صوته بشع في الغنى وزي كذا، لكن الهتات اللي سواها مع شانتي مع جاي لو وقتها، الأغاني اللي كتبها سواء في ام R&B أو في الراب، كان لها تأثير جدًا كبير بعد سنين أعطتك أشخاص زي دريك كمثال، وساحة الراب بشكل عام تحولت للغنى كمان، صار في غنى بشكل أكبر، جارول كان من الأسماء المساهمة في ذا الشيء، حتى عدو اللدود 50 سنت اللي كان يطقطق على ذي الهرجة أخذ جزء من جارول هو بنفسه يغني في الراب، ففعلا جارول كان له تاثير خارق وكان مصنع هتات فهو فصل على البيلبورد وقال أن المفروض اكون في القائمه مع كامل احترام لكل الرابرز اللي موجودين، اذا كان معياركم الارقام هل يستحق جارول انه تاب 50؟ بصراحه ما ادري، لانه ممكن في التاب 50 رابرز 100 اسم بالراحه، نفس اللي قلته عن التوب 10، توب 10 ما اعتقد انه في توب 10، في 20 اسم تحطهم وتتحشم في التوب 10، فما اعرف ايش رايكم؟ اكيد حتقولوا اوه 50 سنت دمر تاريخ جارول ولن دحين يلاحقوا كان بس ما نقدر ننكر انه كان له بصمه وقتها. فات اكيد كان له كلمه. That's a serious issue right there. So when you ask somebody, every time you see somebody say, yo, what's your top 5? They always seem to mention 6 is a crazy thing now if you look at who made the list would you really believe their opinion الادم اللي من جد عمل ضجه ميلي ميل هذا اكبر هيتر في تاريخ الهيب هوب مع انه يمكن اول رابر ليريكال في عالم الهيب هوب من الرابرز الاولين البايونيرز ببساطه لكنه هيتر كبير وكاره لكل شيء بعده زي ما قال ميثد مان ما دعم الرابرز اللي بعده بتاتا وقال كلام غبي عن الناس اللي في التوب 10 عن ام ام او انه ام ان ام توب بس عشان نو عن جايزي قال إنه جايزي مهرج. عن اللي قال لا أنا ما أعرف صوت اللي الوين. أحترم اللي سواه بس آه ليش يستخدموا توتون؟ ميلي ميل in particular ميلي ميل has shit on hip hop after him like he shit on a lot of people that came after him and there are a lot of people like myself who are fans who have been fans who are still fans of ميلي ميل and to this day when I see ميلي ميل I speak to him but ميلي ميل يمكن الرابر الوحيد أو كم اسم من الاسماء اللي كانوا معاه مدحهم، مثلا راكيم كول جيراب ومدح باستر رايمز في نفس الوقت قال ما في اي رابر عنده شي ضد Busta Rhymes. Eminem made a record, it sold 10 million. The message didn't sell 10 million. Who's great? What criteria are you measuring greatness on? Sales? If you're measuring sales, okay, Eminem could be the greatest rapper of all time. You're doing it on a criteria of a who changed the landscape, now you're going back to the rock him. Now you're going back to somebody like Koo G Rap. If you're going to the criteria of just a pure rapper, then now you're going to somebody like Black Thought. Who on that top 10 list is going to go up against Busta? And I'm telling you, nobody. لانه بمعيار ميلي ميل الرابرز لازم يكون شامل منها اللايف ميوزك امام الجمهور، الليركس، الفلوات، الاسلوب، كل شيء. 360 بالنسبه له باسترايمز افضل من كل اللي موجودين في التوب 10 وعلى فكره التوب 50 بشكل عام غريبه، دكتور دري برضه اسمه ليش موجود؟ وهو ما يكتب اغاني، البوم ذا كرونيك كان شيء خيالي والامباكت والتاثير حق دكتور دري بشكل عام جبار مهول ومهم واعطاك اهم اسماء في عالم الراب او من اهم اسماء في عالم الراب كان له تاثير لا مثيل له لكن ليش تحطه في قائمه رابرز وهو ما يكتب حبيت احط النقاش 50 سنه مرات على الهيب هوب 1973 الى الان ايش رايكم في قائمه التاب 50 او بالنسبه لكم بشكل اصح مين التوب 10 اذكر لي افضل 10 رابرز بالنسبه لك اتمنى الفيديو عجبكم سووا لايك شير سبسكرايب فعلوا اشعارات على اساس يوصلكم كل شيء أول بأول ديسكورد إنستغرام راجعين للحساب فيصل ناصر ساوديلس سلوت